Mikä tuolla vilkahti? Liikkuuko se? Onko se yksi auto vai? Hei, sehän on moottoripyörä. Onneksi taisin katsoa vielä kerran. Olisin muuten lähtenyt jo liikkeelle. Tämä on kuin lintubongausta. Keväällä ne tulee. Peipot ja moottoripyörät. Ai että, mun kotkan silmät kyllä huomaa ihan kaiken. Hyvä minä. Luo uusi rutiini. Bongaa motoristi jo Liikenne Liikenneturva.